Το κομμάτι που ακολουθεί Θα αρκήσει. Πάλι σε βρίσκει το πρωί Και οι σκοτούρες βλέπω σ' έχουν στοιχιώσει Στο άχ και βάχ στην ψυχή σου λίγο να ξαλαβρώσει Μην απελπίζεσαι γιατί Θα σου πω κάτι που ίσως σε λυτρώσει. Σαν σε πικρανή ζωή Σκέψου μονάχα πως κι αυτή θα τελειώσει Ωραίος σου κατσεβάρι yeah. Και η ζερβή σου σκέψης έχει προβώσει Στην τσέπη σου για να χάρει Δώσε yeah. Ο Mr. Bean σε πως θα τη σώσει Μην απελπίζεσαι γιατί yeah. Θα σου πω κάτι που ίσως σε λυτρώσει yeah. Πως σε πικρανει ζωή σου μονάχα πως και αυτή θα τελειώσει. Mm. Γι' αυτό λοιπόν τρέχα να βγάλεις τα μαύρα και mm. να ανάψει το δέντρι να σκιαφτούμε mm. Το mm. πόλιτσμα να μυριστηθεί στα κομμάτια mm. Κάνουμε μέσα στο δωμα θα χωθούμε mm. Λίγο καιρό στη φυλακή μην τυχόν και τούτος εξενερώσει Όσο η πίνη κι αν διάρκει Κάποια στιγμή σαν τη ζωή θα τελειώσει Τα να τελειώσει! Ναι! Καμάτα να ρε, άσε αυτό δικό μου είναι. Γιατί. Δικό μου είναι. Έλα μαλακα! Να τελειώσει! Άσε πέρα μαλακα να το κομμάτι μου! Είναι δικός δικό μου το κομμάτι. Ό,τι είναι δικός, δικό μου. είναι δικός, άσε. Να έτσι ακριβώς. Εσύ γιατί Δεν θα τελειώσει